з шести населених пунктів, розповіла медична директорка Теребовлянського центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Предик. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.